Взяла для чоловіка туалетний стілець, каже Хмельниченка Тетяна Євтушок. Взяла стілець-туалет для свого чоловіка, який інвалід першої групи Чорнобильської. Йому він це в такому креслому стілеці, бо у мене лежачий. Я взяла в аренду цей стілець на три місяці. Про центр дізналася напередодні, говорить Тетяна. Я дізналася вчора і сьогодні прийшла. І ось і, ну, 15 хвилин. За словами фахівця з фізичної реабілітації Центру соціального обслуговування миколава Вахрамєєва, люди замовляють у них відпалець до інвалідних візків. Сьогодні у мене перший день відкриття було п'ять клієнтів, отримали протипролежневий матрац, жінка отримала, отримали люди інвалідний візок. Для батька для перевозу в Київ на операцію. Отримала тільки що при вас жінка, крісло туалетне. Отримала в мене людина отакий ролатор. У центрі є електричний підйомник, розповідає Микола Вахрамєв. Функціональне ліжко медичне, підйомник електричний, ролатори, ходунки це різні віші, інвалідні возики милиці, палиці. Люди можуть приносити реабілітаційні речі, які були в житку, розповідає директор Хмельницького міського територіального центру Дмитро Старцун. Мешканці нашої територіальної громади, якщо в них є непотрібні засоби реабілітації, можуть принести, ми їх приймемо, в деякій мірі відновимо, відремонтуємо. Технічні засоби реабілітації можуть взяти особи, в котрих є, направлення, в котрих є медична довідка від лікаря, де вказано, що дана особа потребує засобів реабілітації. Це може бути навіть людина без встановленої групи, до встановлення, якраз перехворівши на деякі хвороби людина. Це не обов'язково мати групу інвалідності. За словами Миколи Вахрамєєва, на наступний день роботи центру вже записалися чотири клієнти. Михайло Жила, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельницький.